صبح ربی کی شہر کا اجالا وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈالا وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا وہ برکت کپڑے وہ رحمت کا جالا وہ آدم تھا عیسیٰ سبھی کا حوالہ فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں گواہ ہے وہ آیا ہے سنبھالا حسن کی نزاکتوں کی مالا، وہ ہر نوری بشری سے بہتر جو تو کوئی اسے ہوش والا، وہ ہر جزے میں نبیوں سے آنا وہ تقوی میں میں سب سے نرالا وہ آدم نے اپنی نگاہوں میں دیکھا وہ تخلیق قدرت کی باہوں میں دیکھا وہ عزت میں ابل وہ عظمت میں ابل شوکت میں ابل اول <سؤال> عت میں اول عصمت میں ابل چاہت میں اول قدرت میں ابل یوسف سے پہلے وہ کی سنانے وہ امت کو سینے لگانے رب کی سنانے ہے آیا وہ امت کسی نے لگانے ہے آیا وہ آباد کرنے جہان آ گیا ہے وہ سب کی خوشی کا سامان آ گیا ہے کون آیا توجہ کون آیا وہ کسرا کے کنگڑے گرے جا رہے ہیں یہودی بھی دیکھو مرے جا رہے ہیں مسیحی بھی ماتم کرے جا رہے ہیں کون آیا جمالے معلّہ کمالے تعالی نگاہوں کی جنت نبوت کا تالا تالا معتبر ہے جماعت صحابہ ذرا پڑھ کے دیکھو صحابہ حقیقت تو یہ ہے اگر کوئی سمجھے نبوت صفات صحابہ میدانوں کے غازی مجاہد صحابہ وعبد, وشاجد, صحابہ وعبد, صحاب حقیقت تو یہ ہے اگر کوئی سمجھے حقیقت تو یہ ہے اگر کوئی سمجھے ہے نبوت صفات صحابہ ملا ہے جو لا بے عیب ہم کو رہے مقدس براتے صحابہ بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا بابا حسین حسین حسین, حسین زندہ باد ہے حسین, حسین زندہ باد من بولو نا یار میرے سے حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد من حسین زندہ باد ہے حسین زندہ باد من کر بلا تلک تن بدل <سؤال> لہو جگر ازان کر بلا تلک یزید با فساد ہے حسین دا جہاد من حسین زندہ باد ہے حسین نبیس کر نیس ہے نا بیس کر نبیس ہے حسین ایک میار ہے اسین علی خمار ہے